Робимо посадку. Кримська сосна. Відстань між саджанцями 70 сантиметрів. Працюємо мечем. Це називається інструмент меч Колісова. Корміва система глибока і він спеціально приспособлений під нею. Вони спочатку роблять яму углублення, кидають саженець, а потім другий раз придавлюють сажаніць мічом для того, щоб видавити воздух, щоб корніва система там внизу не висохла. Норма 750 саженців на пару в день. Робимо 2-3 норми в день. В березні посадили 4,7 гектара.